Viorica Dencil a gestionat piedica în calea dezvoltării României, sunt legi foarte grele, dar foarte necesare. Viorica Dencil spune ce a identificat motivul pentru care România nu are investiții. În urma discuțiilor cu primarii, Dencil a ajuns la concluzia că România suferă de investiții din cauza legii investițiilor publice. Legea e deja în dezbatere public, alături de o altă lege mult dorit, cea a parteneriei public-privat. Contestaile făcute de firmele care pierdeau licitaile au dus la stoparea multor investiții, s-au plâns primarii la premier. Legea achizițiilor publice din pe care le-am avut cu autoritățile locale subliniere i centrale a fost ca o barieră în calea investițiilor în România. <fie> în momentul în care contestacie, după contestacie, întârzia o lucrare cu 3 la 4 ani, acest lucru nu poate fi benefic pentru o car subliniere de aceea, pentru noi. Ca subliniere i prioritatea a fost modificarea legii achizițiilor publice, se prelume din modele europene, pentru ce schimbul de bună practici este de multe ori foarte bun. Este pus deja în dezbatere public Sublinierea e legea achizițiilor publice, sublinierea e legea parteneriatului public-privat, tocmai pentru a putea dezvolta investițiile în România, sublinierea e bineînțeles, cât mai multe investiții înseamnă mai multe locuri de muncă, un nivel de trai mai bun pentru oameni, siguranța zilei de mâine, sublinierea bine bineînțeles. Investiții în infrastructură, investiții în diferite domenii care până acum, din păcate, au fost neglijate în România. Am încercit mesurile din programul de guvernare pe trimestre. A sub vrea să mă raportez acum la trimestrul 2. Am făcut o justificare, o trecere în revista măsurilor realizate în trimestrul I, acum avem propunerile pentru trimestrul 2, pe care le urmărim foarte atent. Vă vorbeam despre acele foi de parcurs pentru fiecare minister în parte. Trei măsurile de pe trimestrul 2 importante pentru noi sunt legea achizițiilor publice, legea parteneriatului public-privat, pentru că acestea vor fi cele care ne vor ajuta pentru a avea cât mai multe investiții în România. Sunt legii foarte grele, dar foarte necesare. Se ce sunt legii cerute de autoricile locale. Am avut întâlniri cu autoricile locale, toți ne spuneau, schimbați legea achizițiilor publice? Avem foarte multe bariere în calea dezvoltării comunicilor locale. Fiecare primar a venit în faca cecenilor cu un program de guvernare propriu pentru comunitatea respectivă. Dacă nu se modific legea achizițiilor publice, mulți nu se pot încadra în acest program. O lucrare nu începe pentru ce nu au posibilitatea sau nu au dublarea financiară a lucrării respective. Proiecția financiar, ci pentru ce există această metod, contestații peste contestații, care durează foarte mult timp subliniere-i poate până la sfârșitul mandatului nu reu subliniereiesc să subliniere-i duc la bun sfârșit lucrarea respectiv, a spus Dencil, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.